ولو لي خلي قهرتي قلبي بالعتاب يا حبيب سيدي همي والوجاع واللهيب قهرتي قلبي بالعتاب يا حبيب سيدي همي والوجاع واللهيب, واللهيب, واللهيب وكيف تسحبي يا روحي أنا وأنت لبطي والدواء تركت روحي والفوائد عندك، مودعت أرضي بس من أجلك. تركت روحي والفوائد عندك، وكل. وظفوني أجير أجير ألا تظن أن زوجك مدير، أزلت زلت شقي وظفوني أجير أجير ألا تظن أن زوجك مدير هذا قدر والله قدر لنا أن كسرت ظهري اشتغل بالغسيل أقضي ديوني حق ذا الكفيل كسرت ظهري اشتغل بالغسيل أقضي ديوني حق ذا الكفيل قد لسانه سنه ما ذقت يوم الهنا يوم الهنا همي تقل وينامي عيني